Samverkan. Vi har ett samverkansavtal med Region Stockholm. Genom det har vi möjlighet att påverka regionens fem kärnverksamheter för att göra Stockholm mer tillgängligt.